Місце повітряних завіз в харчовій промисловості. Комахи, які потрапляють на виробництво в ресторан, кафе, магазин, можуть забруднити будь-які об'єкти, де обробляється сировина та зберігаються готова продукція – їжа. Комах приваблює запах, тому боротьба з шкідниками у харчовому бізнесі має велике значення, так як шкідники при контакті з сировиною або готовими продуктами можуть передавати захворювання. Підприємства громадського харчування або виробництва – Харчової продукції постійно стикаються з комахами, мухами або комарами, оскільки їхня сировина є органічною, а гієльна виробництва стоїть на першому місці, коли це стосується виготовлення їжі. Найменш інвазивним способом запобігання зараженню харчовою продукцією камахами є обмеження їх доступу до будівель за допомогою повітряних завіс, а не усунення їх електронними пастками чи пестицидами, які можуть бути шкідливими для людини порушення правил гігієни та санітарних норм призводить до штрафів, санкцій, псування їжі та збитком. Існує цілий ряд вимог до обладнання, яке використовується в харчовій промисловості. Так само і є стандарти та вимоги до повітряних завіс. Стандарт НСФ 37. Для визначення ефективності роботи повітряної завіси проведемо експеримент. Вивчення проблем ефективності повітряної завіси як бар'єр від комах дослідження за зразком поведінки медоносної бджоли. Експеримент був проведений для вивчення поведінки колонії з 7500 бджіл, яких помістили у закритий простір розміром 8 на 20 метрів. У відкритий контейнер з повітряною завісою на вході для заманювання комах всередину поставили їжу. У перший день повітряна завіса не працювала, у другий день повітряна завіса була увімкнена. Результат першого дня. Мджоли залітали до контейнера, приваблені запахом їжі. Кількість осіб становила від 250 до 300. Нагадаю, в перший день експерименту повітряна завіса була вимкнена. В другий день дослідження працювала повітряна завіса, яка виконана та розроблена за стандартами НСФ-37. За такий самий проміжок часу проникнення бджіл зменшилось до 0,1%. Результати показують, що швидкість повітряного потоку 7,25 метрів на секунду запобігає проникненню комах у будівлю. Це дослідження демонструє, що повітряні завіси з високою швидкістю струмання відповідно до NSF37 мають ефективність проти комах до 99,9%. Дякуємо за вашу увагу. Підписуйтесь на наш YouTube канал.